اسالك بالله يا عمي تزوجني سلامة كتب هذه الكلمات الشاعر حسين صالح قراشه لحن وغناء فنكم علي بن جابر القوا من الجميع التكرم بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب مع تحياتي للجميع قلب صالح قراشع من عشيق وقب وسلم للطلاب عم ذاوكي وقاي والعمامة قلب صالح قراشع من عشيق وقب وسلم للطلاب عم ذاوكي وقاي والعمامة شبراسي والحريوة نظره والمهر ما تم اسالك بالله يا عمي تزوقني سلامه شي براسي والحري وانا والمهر ما تم اسالك بالله يا عمي تزوقني سلامه حن قلبي حنت النوبة لزار الورد والشم كل ما حنيت I can فهرسها لا ما لا ولا بخش الملام لا سوغي من قلوى شعر لا ما تسبح وتدم فهرسها لا ما تحمل لا ولا بخشى الملامه العذاره شيبها والشاب شيب تقدم قال واتبع مثل بها زرعه وتجار اليمام أذل به هذا الرعا وتجار اليمن لا جزكم خير يا بي تعبدوا القرش المخضرم عادش لله يهلا الله من قبل الندم لا جزكم خير يا بي تعبدوا القرش المخضرم عادش لله يهلا الله من قبل الندم خبرني ياصليب الراس يا العز كلها والشامه يا بالله يا عمي تتوكني سلامه خاب ظني بالبياس وعاد ظني فيك يا عم يا صليب الراس يا ابو العز كلها والشامه قفل ابواب الطمع شفنا فغير الحال معدم والحريوه راضيه يا عم والسكته علامه خاب ظني بالبياس وعاد ظني فيك يا عم يا صليب الراس يا ابو العز كلها والشام قفل ابواب الطمع شفنا فقير الحال معدم والحري وراضيه يا عم والسكته علامه والحري وراضي يا عم والسكته علامه فغير الحال معدم والحالي وراضيها يا عم والسكته علامه لا تبى ساعه ولا شولي ولا لبه وخاتم ما تبلى سنه الله ذا شرفه والكرمه لا تبى ساعه ولا شولي ولا لبه وخاتم ما تبلى سنه الله ذا شرفه والكرمه مد لي خمسك ب50 من بالارض وارحم ارحمك رب السما في رحمته يوم الغيمه مد لي خمسك ب50 من بالارض وارحم يرحمك رب السما في رحمته يوم الغيمه يرحمك رب السما في رحمته اسألك بالله يا عمي تزوقني سلامه اسألك بالله يا عمي تزوقني سلامه اسألك بالله يا عمي تزوقني سلامه اسألك بالله يا عمي تزوقني سلامه كتب هذه الكلمات الشاعر حسين صالح قراشه لحن غناف عنكم علي بن جابر ليزني الجوا من الجميع التكرم بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب مع تحياتي للجميع